في اخر سؤال يسال ان لو عمل هذا المفتي بشيء من الاعمال كقسمه المواريث وطلب عليها الاجر فهل يكون ذلك مباحا له هذا يختلف في التفصيل هذا يختلف اذا كان المفتي له ما يقوم بحاله ويغنيه عن الناس من بيت المال او من الاوقاف او من اهل القريه فليس له ياخذ شيء هل عليه ان يفتيهم ويبين لهم قسمه المواريث هذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا اما اذا كان تقييد وتفرغ لاعمالهم فقد ذكر العلماء ان لا باس ان يشرط عليهم شيئا شيئا معلوما لا في ليس في محاباه لاحد حتى يقوم بحاله يعني كل فتوى يكون لها درهم كل حكم في درهم او درهمين او كذا هذا ذكره بعض العلم والورع تركه مهما امكن ولا نص بعض العلم على أن يجوز الحاكم والمفتي ان يضع شيئا معلوما يستعين به على حاجته ومؤونته اذا اضطر إذا الى ذلك وليس له راتب من بيت المال ولا من اوقاف ولا من اي جهه وهو محتاج الى هذا الشيء وليس له كسب قد ذكر جمع من العلم يجوز ان يضرب شيئا معلوما على المختصمين المتخاصمين لا يحابي احدا او على المستفتين كل من جاء الفتوى يكون عليه كذا وهذا في الحقيقه امر خطير واذا تيسر الهرع عنه والبعد عنه باي وسيله فهو خير للمؤمن وخير للمفتي نعم